Claus Iohannis, atac la PSD cu Dragnea de Fa, sunt voci în România care dau vina pe Europa și Bruxelles pentru aproape orice. Premintele Claus Iohannis a declarat miercuri, la recepția dedicată a dedicat zilei Europei. În noastră sunt voci în România care dau vina pe Europa și Bruxelles pentru aproape orice ignor beneficiile incontestabile ale apartenăniei României la această structură. H.R.I. într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicii pun sub semnul întrebrii rolul irelevant a Uniunii Europene. Sunt cei care omit mult timp beneficiile uriae ale aparteneriei la acest proiect, sugerând ce ne-ar fi, poate, mai bine în afara marii familii europene. Auzim în ultima vreme în România voci care dau foarte orvina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs. Din partea celor deranjai de standardele europene de democrație autentic. Ceea ce nu spun în sacetii politicieni este ce fere democrație, fere stat de drept, fere legii corecte nu există prosperitate i bun stare pentru majoritatea cetenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât și să se bazeze pe avantajele incontestabile ale apartenării la Uniunea Europeană. Unul dintre bunurile cele mai depre ale Europei este democraia. Pluralismul politic Guvernarea corecții, în beneficiul tuturor, egalitatea în faleci, asigurarea unei justiții independente sunt valori care au stat la baza dezvoltrii statelor europene. Aprarea lor, acestor valori, are devenit astăzi o prioritate. Auditorului noastre nu poate fi deturnat de la direcția pe care s-a înscris. Europa este pentru România marea familie alturi de care împreteete valori, aspira ei un drum comun de dezvoltare. Democrația rezist prin implicare civică activii permanent, libertatea se păstrează având curajul de a lupta pentru valorile în care credem. Dreptatea prevalează în vocile celor care denun minciunea incorectitudinea nu se lasă intimidate. Locul României este al turderile europene în care democraia, libertatea și dreptatea triumf, a declarat Claus Johannes. La recepia de la Cotroceni particip futie de stat. Diplomai, președintele Camerei deputaților, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dencil, membrii guvernului și primarul general Gabriela Firea.